يقربوا الله يخليكم تباعا لان ضاقلنا الوقت ونرجو ان لا يداهي من الوقت لصلاه العصر محمد عطوج محمد زكموط اللي يسمع الاسم ديالو يجي قرب لهنا يوقف تما اللجنه المنظمه الله يخليكم مزيان تفضلوا تما كيف تحفظ القران؟ سي يوسف القيادي آه ياسر وقجا تحفظ القران؟ شحال تحفظ؟ احسن جميل جدا تصفيقات حرة على المشارك ياسين يحفظ القرآن الكريم هذا ما نريد ونبغى من هذه المسابقات. إذا تفضل ياسين بقجع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.